Μετά από 17 χρόνια στον χώρο και έχοντα μιλήσει με χιλιάδε ανθρώπου είτε υποψηφίου, είτε συνεργάτε, είτε πελάτε κλπ., έχω καταλήξει στο ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνει τηλέφωνα. Γεια σα, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Πολύ συχνά με ρωτάνε ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνω τηλέφωνα. Για παράδειγμα, κάποιο έχει κάνει τη λίστα του, έχει δημιουργήσει μια λίστα μέσα από διαφημίσει έχει και το σενάριό του, δηλαδή τι να πει σε αυτού που έχει γράψει τη λίστα του. Και δεν είναι σίγουρο ποια είναι η καλύτερη ώρα να του τηλεφωνήσει. Να πάρω το πρωί. Ναι, αλλά μήπω κοιμούνται. Μήπω είναι στη δουλειά. Ιμίπω το παιδί δεν πήγε σχολείο σήμερα και δεν θα μπορεί να μιλήσει. Να πάρω καλύτερα το μεσημέρι. Ναι, αλλά να του πεντηγώ στο φαγητό. Για αν κοιμούνται. Ή να πάρω νωρί το απόγευμα. Ναι, αλλά μπορεί να είναι η οικογένειά του. ή μπορεί να διαβάζουν. ή μπορεί να είναι στον δρόμο. Τότε καλύτερα να πάρω το βράδυ. Ναι, αλλά τώρα να είναι αργά. Καλύτερα να πάρω αύριο. Ή μήπω να του πάρω το Σαββατοκύριακο που δεν θα δουλεύουν. Ναι, αλλά έχουν ένα Σαβδοκύριακο να ξεκουραστούν. Τότε θα του πάρω. Από Δευτέρα. Ναι, από Δευτέρα είναι η καλύτερη στιγμή. Και κάνουν λοιπόν όλη αυτή τη συζήτηση στο μυαλό του και φυσικά αυτό οδηγεί στην αναβλητικότητα, στην έλλειψη δράση, στην αυτοαμφισβήτηση και τελικά στο να μην κάνουν τίποτα και να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν μιλήσετε με κάποιο συνεργάτη ή πελάτη μου που μου έχει κάνει αυτή την ερώτηση, θα ξέρει να σα δώσει την απάντηση που θα έδινα. Πριν σα δώσω όμω την απάντηση για το ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε τηλέφωνα, για να μην το ξεχάσω, αν θέλετε να γίνετε οι του μέλλοντο και να ξέρετε ακριβώ τι να κάνετε, πώ να το κάνετε και τι είναι αυτό που δουλεύει σήμερα στο ίδρυμα για τη δουλειά μα, μπείτε στο futurepro.gr και δείτε ένα 40 λεπτό βίντεο που έχω ανεβάσει εκεί. Futurepro.gr Λοιπόν, στο θέμα μα τώρα. Η καλύτερη ώρα για να κάνει κάποιο τηλέφωνα, φυσικά είναι τώρα. Πότε? Τώρα. Τη στιγμή που έχει στη λίστα σου μπροστά σου έτοιμη που έχει εξασκειθεί στο τι ακριβώ να πει. Τώρα, εκείνη τη στιγμή είναι η καλύτερη ώρα για να πάρει τηλέφωνα. Μην το περιπλέκετε. μην το υπεραναλύετε. Το μόνο που κάνετε είναι να αναβάλετε τη δράση. Έχουμε πει διάφορα για την αναβλητικότητα σε παλιότερα βίντεο. Αν ψάξετε στο κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορα βίντεο σχετικά με την αναβλητικότητα. Αλλά για να έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα μπείτε στη δράση. Σηκώσε το τηλέφωνο και κάντε το τηλεφόνοι ή στείλετε το, το μήνυμα τώρα. Αυτά. Επίση να βρείτε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Για περισσότερες τέτοιες ιδέες μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube ή στη σελίδα μου στο Facebook Greek MLM Coach. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και συγκεντρωμένα στο GreekCoach.gr. Κάτε μου μια χάρη και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και γράψτε μου τη λέξη Τώρα. Είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.